I denna filmen ska jag visa dig hur du beskärr ett bilde i Windows plattformen. Det vi kommer att göra, det er att du brukar appen som heter Bilder som du finner i Windows. Jag öppnar då appen Bilder och i den appen så får jag då in alla bilderna har lagrat på datormaskinen min. Jag bladdar mig nedöver tills jag finner ett bilde jag önskar och bruka och så trycker jag på det. Nå er det sånn, og finns det mange muligheter på å zoome inn ut på bild og så videre. Det finns mange funktioner Her kan man også trykke beskjære. Og det er det vi skal gjøre i denne filmen. Her trycker jag på beskjær. Det vi kan se nå, det er at jeg har muligheten til å rotere hvis jeg ønsker det. Jeg har muligheten til å speilvende bildet ved å det. Men det er ikke det jeg skal gjøre nå. Nå skal jeg beskjære det. Legg merke til disse fnottene i hver ende av bildet. Hvis jeg nå for eksempel skal bruke bildet av meg selv som et profilbilde, så må jeg ta vekk de andre deltakerne i bildet. Og da velger jeg et av hjørnene, og så drar jeg in mot det område jeg ønsker å ha et utsnitt av. Det ser ut som jag må ha mig meg litt av den mikrofonen, og så prøver jeg å få omtrent jevnt med luft mellom disse bildene. Her er jeg nå ferdig, og legg merke til nede i høyre hjørnet der står det lagre en kopi og så trykker jeg på den. Og der har jeg fått lagret en kopi av det beskjerte bildet.